الرحمٰن الرحیم ہم سورہ عال عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اسپیشلی اہل کتاب کے لیے دعوت اور امت مسلمہ کے لیے ایک تسکیہ نفس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ابھی تک لیکچرس میں ہم تفصیل سے اہل کتاب کی ہسٹری میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر کرسچنز کی ہسٹری اس میں آپ پڑھ چکے کہ سٹارٹ میں یہ ہوا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خاص ہوئی اس میں حضرت ذکریٰ علیہ اللہ السلام انہیں کی سرپرست بنے کیونکہ یہ مسجد اقصیٰ کے ایک کمرے میں آپ رہ رہی تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں ان کی ٹریننگ کے لیے سیدہ ذکریٰ علیہ السّلّل جو اللہ کے نبی تھے انہیں بنایا گیا اور وہاں پہ ہوتے ہوئے آپ پڑھ چکے کہ انہیں بڑا محسوس ہوا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ بڑی نیک اور یہ ہیں تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا دے دیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دے دیے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السّلہ نے اب بہت ان کی دعوت پڑے تفصیل سے خود بنی سرائیل میں پہنچی خود ان کے لیڈرز یہ بہت گمراہ ہو چکے تھے تو انہیں تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ بھی غلطی کو اس طرح سے یہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ چلتا رہا سلسلہ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب آخری رسول آپ کے پاس آنے لگیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام جو آنے لگے اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پیدا ہوئے تو وہ بڑے ان کو یہ سوال تھا کہ ابھی اللہ یہ کیسے میں تو کبھی کسی مرد کو جو ہے ٹچ بھی نہیں کیا کبھی ملی نہیں ہوں کسی سے تو کیسے یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو یہ اس کا بھم ہم وہی مطالعہ کر رہے ہیں تو اب پڑھ چکے کہ جب سیدہ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی تو نہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہیں یہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ویو المح الک کتاب و الحکمت ولنجی اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے یعنی اب یہ آبجیکٹیو تاز رت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو کہ تورات میں تفصیل سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت جو کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے دی حکمت کیا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور ایتھکس تو اگر انجیل آپ پڑھیں تو اس میں یہی ارشادات زیادہ ہیں اور جو ہمارا لا ہے دینی قانون ہے وہ تورات میں اور تورات پرانی زبانوں میں اس کو تورات ہی کہتے تھے قانون کو تو وہ اس وقت کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ہے تو یہ تورات اس میں آیا تو یہ اب ان کو سکھایا جائے گا اب اگلا اسٹیپ ہوا جو کہ ایک کافی مشکل معاملہ وہ آیا اور یہ اب اس طرح سے چلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو کیسے پھیلایا و رسول و رسول الا بنی سرائیلانی قد جم بیات بی مر رب کم وی اخل القم منتینی قیت طئری فعن فخوفی فیقون و تئر فیضن اللہ و ابریل اکما ول ابرسا و اخی و اخیل مؤتا بزن اللہی و انبی اکم بیما تلونہ وما تتخرون فی بوتم ان نفی ذالکا لایا تلقن کن تم چنانچہ یہ ہوا اور اس نے بنی اسرائیل اسلام کو دعوت دی کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ایک پروف لے کے اب یہ پروف کیا ہے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اچھا کر دیتا ہوں یعنی یہ لپروسی یہ ایسی بیماری اس زمانے میں بہت عام تھی تو ان کو یہ تھا کہ اس زمانے کے ڈاکٹرز کو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ایک معذے کے طور پر کر دیا کہ وہ بھی اس میں ایسے ٹھیک ہو جاتے تھے ان کی صحت صحیح آ جاتی پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑا ثبوت ہے اگر تم ماننے والا یعنی اب یہ بنی اسرائیل کہ جتنے مذہبی لیڈرز تھے وہ اس میں بہت گمراہیاں اور ایک خاص طور پر آپ کہیں کہ فرقہ پرستی لڑائی جھگڑے اور بڑے معاملات ان میں آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل معاملہ کیا کہ ایک آخری رسول جو بنی سرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ موزے بھی کر کے دکھا دیے تاکہ دیکھو یہ کنفرم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر تمہیں ایمان بھی اور اب بھی نہیں لاتے تو پھر تم پہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کہیں آج کل بھی یہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا کہ کوئی مردوں کو زندہ کر دے یا ایک بالکل مادر ذات اندہ جو پیدائش میں اندھا ہو اس کو بھی اچھا کر لے تو یہ نہیں ہوتا بہت سی بیماریاں آج کل بھی ہیں کہ جو ابھی تک انسان نے سائنس نے اس حد تک کچھ ایجاد نہیں کی ہیں اچھا یہ بھی کہ کیا کھا کے ہے تو یہ اب گھر کی انفارمیشن کیسے اچانک پتہ چل جائے تو یہ آ جاتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج بتایا جاتا تھا یہ خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ اس طرح ہم یہ کرم علیہ السلام پہ کچھ معاوضہ جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ تاکہ یہ لوگوں کو بات واضح ہو جائے تو اس لیے یہ کر دیتے اب اس میں پھر آگے ارشاد ہو بم صدق بینہ یادیہ منت طوراتی ولحل با ابلزی حرم علیکم و جم بیاتم مر رب کم فتق اللہ و عطی اور میں توات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تم مجھ سے پہلے آ چکی ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر آرام کر دی گئی اور دیکھو کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ان اللہ ربی وربکم فعبدو سرات و رب کم فا ودو تم مستقیم یقیناً اللہ ہی میرا ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لہذا تم اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی رات یعنی اب یہ ان میں کچھ شرک کے کچھ طریقے بھی آ گئے تھے ان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ بتایا کہ میں اس طوراق کوئی کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ اس وقت آپ بائبل میں جو جس کو انجیل کی چار بکس آتی ہیں اب یہ مختلف صحابہ کرام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ ایک سیرت بیان کی ہے تو اس میں پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس میں فرماتے ہیں کہ میں توراعت کو تو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو کوئی منسوخ کرنے نہیں آیا یہ خود آپ کے ارشاد ہے تو آپ وہاں سے بھی پڑھ لیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس شریعت کو کرنے کے لیے اور آپ کے ہاں جو خود آپ کے فکہا نے کچھ چیزوں کو خام خام حرام قرار دیا تھا میں اس کو کینسل کرنے آیا ہوں تو یہی یاد کریں تو دیکھیے اس سے جو بنی اسرائیل کے جو مذہبی اسکالرس تھے ان میں یہ غلطیاں ہوئی تھیں یہ غلطیاں ہمارے یہاں بھی آئیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا لوگوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور جو اللہ نے حرام کیے اس کو حلال کر دیتے ہیں تو یہ مذہبی لیڈرز نے یہ حرکتیں ہمارے ہاں بھی کی ہیں بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوئی ہیں اور خود کرسچنس کے اندر تو یہاں تک ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ السلام کے اسی ارشاد کو کہ میں تورات ہی کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے کچھ مذہبی لیڈرز جی جو سینٹ پال مشہور ہیں تو یہ صحابی نہیں بلکہ بعد میں یہ کئی کرسچنس میں یہ آ تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنس کی جو میجورٹی بنی اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ اور قوموں کے ہیں تو وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کھانے میں ہی دیکھ لیں تو وہ خنزیر بھی کھا لیتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ میاں بیوی میں طلاق نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی یہ باتیں حالانکہ تو رات میں خود حکم خود بائبل کے اندر آپ پڑھ لیجئے یہ حکم ہے کہ جناب یہ خنزیر یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھی آپ نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور جناب اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ میاں بیوی میں نہیں تعلق بن رہا تو طلاق بھی جائز ہے تو اس کو بھی انہوں نے حرام کر دیا مذہبی تو سوچ لیجئے آپ خود کرسچنز بھائی جو ہیں آپ خود بائبل کے اندر ہی آپ تورات کو پڑھ لیں اور کمپیر کر لیں آپ انجیل کو اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا دین کا حکم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی واضح ان کو اس لیے بتا دیا کہ تاکہ ان کی غلطیاں واضح ہو جائیں اس کے بعد ارشاد فرمایا فلم عیسہ منہم القفر قالمََََََََََن انصاری قال الحصار اللہ آ من بلائی وشحد بے انسلم پچا بضرت عیسہ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ہماریوں نے جو کہ ڈسپلس نے جواب دیا کہ ہم ہی اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا یعنی انہوں نے اب یہ دیکھ لیا کہ بھی یہ بنی اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ بھی انکار کریں گے بڑے عرصے تک دعوت آپ پہنچاتے رہے خاص طور پر یروشلم کے شہر میں اور اس طرح اور شہروں میں بھی جا جا کے آپ یہ میسج پہنچاتے رہے پھر دیکھا کہ ٹھیک ہے جی ان کی جو میجورٹی ہے وہ نہیں لائیں گے لیکن چند لوگ ایمان لائے تھے یہ ہواری کہلاتے ہیں ہواری کو انگلش میں آپ ڈسپلس یعنی آپ کے یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاح السلام کے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جی کون آپ اس دعوت کے لیے مدد کرے گا تو انہوں نے سب نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی مددگار کے لیے ہم حاضر ہیں اور یہ سر تسلیم خم کیا تو پھر رب بنا آمنہ بیما انزلتا و تبا نر رسولہ فق کہ رب ہم نے اسے مان لیا اور جو آپ نے نازل کیا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجیے اب انہی ہماریوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ جب تک ارے آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف شہروں میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت بہت چھوٹے سے فلسطین کے حصے میں تھی لیکن اصل یہ ایک بہت بڑی سپر پاور روم کے انڈر رہے تو انہوں نے کیا کہ پھر یہ روم کے اور شہروں میں دیہات میں جا جا کے دعوت پھیلائی اور وہ کامیاب ہوئی اور ہوتے ہوتے یعنی اب یہ ٹائم آپ اگر دیکھیں یہ کیلنڈر یہ حضرت عیسوی کیلنڈر ہی ہے تو جو آج کل 2019 چل رہا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے وہ زیرو سے لے کے 30 ایئرس 30 سال تک چلتی رہی اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے اور ہماریوں نے یہ دعوت پھیلائی ظاہر اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی 40-50 ایئرس اتنے سال تک تو وہ رہے ہوں گے ان کی دعوت پھیلتی رہی اس کے پھر ان کے سٹوڈنٹس بنے ہیں انہوں نے آگے پھیلائی پھیلتے پھیلتے پھر جا کے 330 ہنڈریڈ عیسوی اس کیلنڈر میں یہ ہوا کہ خود روم کے بادشاہ نے مان لیا اب وہ لائے تو پھر رزلٹ یہ ہوا کہ پوری کے پوری رومن امپائر جو ہے یہ رومن امپائر اس زمانے میں پورے یورپ سے لے کے اور پھر یہ سیریا فلسطین سے ہوتی ایجپٹ یہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور پھر افریقی ممالک میں سب میں کرسچنس کی دعوت پھیل گئی تو اس حد تک ہوا ہے یہ رزلٹ اچھا پھر اس کا لیکن اب حضرت عیسیٰ علی السلہ کی واپسی بھی ہوئی اور واپسی کس طرح سے ہوئی کہ اس کے لیے ارشاد ہوا وہ مکرو وہ مکر اللہ خیر الما کے یہ ہوا اور بنی اسرائیل کے مذہبی لیڈرز نے اس کے خلاف خفیہ سازشیں کانسپائریسی کرنا شروع کی اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدوی یعنی فور فور تھاٹ کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے اب معاملہ یہ ہوا کہ اب جو بنی اسرائیل کے لیڈرز تھے مذہبی لیڈرز تھے انہوں نے ایسی سازشیں کرنی شروع کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلہ سلام شہید ہو جائے انہوں نے یا, یا علیہ السلہ السلام کو کر دیا تھا اس وقت تو اب یہ ان میں ایک سازش کرنے لگے کہ یار کوئی طریقہ نکالو کہ تاکہ کیونکہ ہو یہ رہے کہ ان کی لیڈر یہ اس اب ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ نکل جائے گی تو انہوں نے یہ سازشیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کے پلانز کو کرتا ہے اب ہوا کیا واقعہ تختلف ہو اس وقت جب اللہ نے کہا کہ عیسا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اٹھا دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لاؤں گا اور آپ کے ان منکروں سے آپ کو پاک کر دوں گا اور آپ کے پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے اور اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے یعنی اب ہوا کیا معاملہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم کو بتا دیا کہ میں آپ کو اس زمین سے آپ کو اٹھا لوں گا اب کیسے ہوئے کیا طریقہ ہے میں نہیں پتا اس کا یعنی اب اس کا جو بھی ہوا ہوگا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے اور ان منکروں سے بھی آپ کو پاک کر دیا تاکہ یہ ان منکریں ان کے پاس ہی نہ آئیں آپ پہ کوئی ایسی حرکت بھی نہ کریں اور آپ کو پھر قیامت کے دن ان منقروں پر غالب رکھوں گا آپ کے پیروی کرنے والوں پر تو دیکھیے یہ آج تک ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ کرسچنس ان جی رہیں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسرائیل بھی تو آزاد ہو گیا یہ آزاد بس نام کا ہی ہے ورنہ یہ انڈر امیرکہ ہی کے انڈر ہی اور امیرکا کرسچنز ہی ہیں اور اس سے پہلے یورپ میں تو ان پہ اتنی صدا ہوتی رہی ہے خود اگر آپ یہودیوں کے اسکالرس نے جو جو ان کی بکس لکھی ہیں ان کی ہسٹری پہ تو آپ اس کو پڑھیے تو انہیں پتا چلے گا کہ مسلسل کرسچن سے ان کو بہت سزا ملتی ہی رہی ہے اور ان کے انڈر رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس کچھ عرصے کے لیے ان کو ہی اور پھر ایک جنگ کے بعد وہ بالکل ان کے مغلوبیت کے اندر ہی آئے اور رہے اس کے اندر رہتے رہے اور خود یہودی کہتے ہیں کہ جی ہماری ہسٹری کے اندر جو سب سے سکون کا ٹائم ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کے ہم ساتھ رہیں کہ وہاں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا ان کو مذہبی طور پر بھی پوری ان کو دی گئی کہ بھی اب تم اپنے جیسے مذہب تم سمجھتے ہو ویسے پہ عمل کرو اور کوئی ان پہ نہیں ہاں بس یہ ہے کہ وہ انڈر رہے مغلوبیت ان پہ یہ سزا مسلسل رہی ہے اور آج تک تو اس میں یہ لوگ رہے اس کے بعد پھر فرمایا فام الدین کفرو یو عذ بہل بہوم عذاب دنیا ول من ناصرین سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے تو یہ ان منکروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو خاص طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جو امت ہے جس میں مسلمان ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ آتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انہیں کچھ سخص حدا دیتے ہیں اور آخرت تو ہے ہی اس کے بعد ان کا رزلٹ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جا کے ان کو کلیئر کر دیں گے کہ جناب تم نے یہ غلطی کی ہے وامین عامن و عامل الصی فیو وفی ہوں اجو رہوں اب ظالم اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا جر عطح فرماتا ہے اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں دیکھتا رکھتا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رزلٹ ہے تو دیکھ لیجیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اب مباہلا بھی کر لیا تو یہ مباہلا کا کیا معاملہ ہے اس کو بھی عرض کر لیں کر دیتا ہوں ذالیکا نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ ہماری ایتیں اور بڑی یہ حکمت یادہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں انما صل عیسی عند الله كمثلي ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اللہ کی نزدیک عیسی کی مثال آدم کی تیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے الحق مر ربی کا فلاح تکن منل تمہارے رب کی طرف سے یہی آکا لہذا تم کسی شبہ میں نہ رہنا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ غلط فہمی خود کرسچنز میں آ گئی کہ کسی نے اب یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اس طرح سے آ گئے تو اس میں بہت کچھ اس کی پوری انہوں نے ایجاد کر لی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو عیصی علیہ السلام کو بغیر باپ کے ہم نے ایسے ہی پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو کیا تھا تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ اللہ کے بندے ہی تھے پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا فمن حاج جکا فی ہی میں باد ما جا کا نِن العلمی فقل تعلو اب نا انا و اب نا اکم ونساء انا و سمہ نبت ہل فنج اللہ عل کا پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو اور بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں ان لہٰذا إِلَّا إِلَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لہ الْعَزِيزُ الحقیم اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے وَن طولََََ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر وہ اعراض کریں تو اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے نہیں ہوا یہ تھا کہ یہ کرسچنس کے بہت بڑے اسکالرز جو آئے تھے تو ان کو پورا میسج پوری ہسٹری سب بتا دی گئی اور پھر اینڈ پہ آ کے فائنل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ آئیے آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں سارے اپنے بچوں کو فیملی کو سب کو لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی جھوٹ ہے آپ اس پہ لعنت کر تو اس کو مباہلا کہتے ہیں یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ جس میں انسان کہہ کہ گا اگر میں غلطی پر تو اللہ مجھ پر لانت بھیج دے اب لانت کیا ہوتی ہے لانت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو وہ یہ مطلب کہے کہ یا اللہ بس آپ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں یہ سب کی ہوتی ہے تو یہ ایک فائنل وارننگ اس طرح سے کر دی گئی اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو لے کے آ گئے تاکہ آپ آ جائیں اب ظاہر ہے کہ کرسچنس کے بڑے اسکالرس وہ تھے خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ہی رہنے کی جگہ دی تھی اور انہوں نے جب ان کی عبادت کا نماز کا ٹائم آیا تو فرمایا کرو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کرو انہوں نے کی عبادت اور پھر فرمایا کہ اب یہ فائنل یہ تو لیکن کرسچن اسکالرز ہیں انہوں نے پھر یہ نہیں کیا انہوں نے یہ اسی طرح سے آ کے اللہ کی لعنت کی یہ بدعا اپنے لیے نہیں کی تو یہاں سے یہ کنفرم ہو گیا کہ جناب درست اللہ تعالیٰ کا دین جو حضرت عیصال علیہ السلام کا ہے وہ کیا ہے اب اپنے سارے کرسچن بھائی ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بہت سے کویسچنز ہوں گے آپ نے یہ ہسٹری آپ ہی کی ہسٹری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس میں جو کویشچنز ہیں آپ ای میل سے اور واٹسپ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اس کا آپ مطالعہ کر لیجیے یہ کرنے کے بعد پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا یہ معاملہ ان کی ہسٹری پھر آگے بتاتی ہے کہ یہ پھر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کرسچنز ہی ہیں اور وہ یورپ امریکہ یہاں پہ ہیں پہ پہلے اس طرح کچھ اور ممالک میں بھی ان کی آبادی ہے تو وہ سب ہیں اپنے ان سب بھائیوں تک ہم یہ میسج پہنچا دیں اللہ تعالیٰ کہ باقی پھر جس کے دل میں واقعی ہدایت ہے واقعی ایک دل کا ذوق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں ان کا فیصلہ کریں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کی تفصیل سے بتا دیں گے کہ جناب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سوچ لیجئے تو اس پہ آپ خود غور فر کر لیجئے ہم بھی غور کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ